У Запорізькому апеляційному суді не підтримали прохання обвинуваченого у дорожньо-транспортній пригоді щодо зміни йому терміну покарання. Залишили у силі попередній вирок. Нагадаємо, Євген Матюх був засуджений до семи років позбавлення волі за аварію, що спричинила смерть чотирирічної Ульяни Покровської. 29 серпня 2021 року, перебуваючи за кермом автомобіля на підпитку, він перевищив швидкість та збив її разом із батьками на острові Хортиця. Від отриманих травм за чотири дні дівчинка померла в лікарні. Я думала, можна справитися. Я думала, можливо, виправиться, але немає в нього жалості, любові до дітей. В нього ніколи не було дітей. У нас була перша дитина. Так, у нас Оляна народилася у важких пологах, але вона була абсолютно здоровою дівчинкою. І він каже, я частково приймаю. Я кажу, от скажи мені, в мене загинула онучка, 4 роки. Як ти міг частково? Ручки, ніжки окремо. Як частково ти приймаєш? Скажи мені. Вона загинула. Він нічого не міг сказати. Він просто сів. Засуджений Євген Матюх висловив готовність покутувати провину на фронті, захищаючи Україну. Його адвокат також пропонував зменшити термін покарання до п'яти років позбавлення волі. Однак судді це не підтримали. Від коментарів Суспільному Євген Матюх та його адвокати відмовилися. Родина Покровських просила збільшити винуватцю аварії термін покарання до 10 років. Але це суд теж відхилив. До касаційного суду Покровські не звертатимуться, розповіли Суспільному. Кажуть, задоволені тим, що суджений залишиться за гратами